Ono što želim da uradim u ovom snimku jeste da uzmem količine predstavljene ovim e, zelenkastim, zelenkastim trakama smaragnog izgleda gde svaka traka predstavlja jedan. I da pokušam da ih predstavim pomoću cifara koje su nam poznate. E, cifre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I način na koji ću to uraditi jeste da ću ih grupisati u desetice kako bi mogao da vidim koliko desetice imam, kako bi onda u suštini mogao da vidim koliko mi ih je još preostalo. Pa hajde da pokušamo da ovo grupišemo u desetice. Dakle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E, dajte do da stvari, to sam pobrko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dakle, to je jedna grupa od 10 ovde. To ću zaokružiti kako bi znao da je to deset. To je znači jedna grupa od deset. Pa da vidimo. Da vidimo da li tamo mogu da nađem još koju grupu od deset. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To tu je moja druga grupa desetica. Druga grupa od deset. I saćemo ćemo vidjeti, izgleda da imamo još nekoliko grupa od deset ovdje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To je dakle treća grupa od deset. Izgleda da ću moći da izvučem još jednu. Dakle, ovo je treća grupa desetica. I onda imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To znači da je ovo četvrta grupa od desetica četvrta grupa od 10 je ovo ovde. I uspeo sam da uglavim barem ovaj 1, ovaj 10, 10, ovo je još jedna desetka, to je treća desetka i onda dolazi ova četvrta desetka. Dakle možemo reći da je to 10 plus 10 plus 10 plus 10. Odnosno sve ovo zajedno je jednako jednako je 4 1 2 3 4. 4 desetice, ali nisam završio sa brojem. E, još uvijek imam 1 2. Imam dve jedinice preostale. Ova je dakle 1. To baš tu znači 1. I ovo je onda još jedna jedinica, to je još jedna jedinica. Tako da imam dve jedinice. Dakle ovo ovdje to su dve jedinice. Zapamtite, rekli smo da svaka ova zelena traka predstavlja 1. Odnosno ceo ovaj broj je šta? Šta to ima 4 desetice, 1 desetica, 2, 3, 4 desetice plus 2 jedinice. To ću zapisati sada. To je dakle 4 desetice plus plus 2 jedinice. Ali šta je to? Pa ako za predstavljanje koristimo brojevni sistem na koji smo navikli, rekli bi E, pogledajte, naš brojni sistem nam daje način da to predstavimo. Jer prvo mesto, prvo mesto je mesto jedinica. Uzet ću malo ove plave boje. Ovo je mesto jedinica. Tu koristimo jedno cifara, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kako bi vidjeli koliko jedinica imamo? Imamo dve jedinice. I onda sljedeće mesto kada se ide na levo je, e, to je mesto gdje mi kažemo koliko desetica imamo. To je mesto dakle, gdje kažemo koliko je desetica. I znamo koliko desetica imamo? Imamo 4 desetice. I način na koji bi ovo predstavili u našem brojnom sistemu jeste kad bi rekli da su ovo 4 desetice i 2 jedinice. I mi ovo nazivamo, odnosno mi to zovemo 42. Drugi način na koji bi ovo mogli da da predstavimo jeste da će 4 desetice to je 10 plus 10 plus 10 plus 10, plus 10. To će biti 40. Mi koristimo naš brojevni sistem kako bi to predstavili i onda imamo dve jedinice, ali ja volim to da zapišemo ovako. Dakle, čisto da bi se podsjetili da ovih četiri koji predstavljaju četiri desetice također predstavljaju i četrdeset. To je ovih četrdeset jer su četiri desetice u stvari četrdeset.